Третій день поспіль у Новоолександрівській гімназії готують сніданки за рецептами українського кухаря Євгена Клопотенка. В оновлених стравах зменшена кількість цукру та солі, збільшена м'яса, молока, овочів, фруктів. У харчоблоку з перших днів заснування закладу протягом 30 років працює кухаркою Тамара Шаповал. У нас була вчора каша, рису, овощі, брице, Ні, з, з каріганом. З Я думала, що діти не будуть їсти, але вони її їли. Вона пахне хорошо. Коли вона настаюється з маслом і оріганом, вона вкусна. Салат з горошком. У нас салат був. Як у нас салат? Морковка, салат з капусти. А вчора з горошком. А подальшого сьогодні в нас буряк з сиром твердим. А завтра у нас буде буряк з сухариками. Для дітей завжди. Щось нове завжди, це дуже їм цікаво. Тому коли вони навіть вчора зайшли вже поснідати, пообідати, вони були дуже здивовані, але всім все сподобалось. У Новоолександрівській гімназії навчаються 185 дітей. Безоплатно снідають учні початкової ланки та пільгових категорій, загалом 80. У комплексні обіди для учнів середніх та старших класів також планують впроваджувати рецептурні страви Євгена Клопотенка, каже виконувачка обов'язків директора гімназії Вікторія Шляхова школі це не коштує нічого, тому що це все з місцевого бюджету. Харчуються учні перших, четвертих класів і пільгова категорія. Виділена сума – 30 гривень на учня. Сплачує теж сільська рада. Тобто у нас для цих категорій безкоштовне харчування. А обіди? Обіди вже за власний кошт. Проваджувати реформу харчування у Новоолександрівській гімназії розпочали рік тому. Частково оновили кухонне обладнання, уклали угоди з постачальниками продуктів, спробували нове меню. Меню розробляла ціла команда – це кухар, дієт-сестра, комірник, медична сестра, тобто працівники нашої гімназії розробляли меню. З березня сезонне меню зміниться на весняне, каже Вікторія Шляхова. За її словами, також надалі оновлюватимуть харчоблок, а до освітньої програми додадуть заходи, які формуватимуть у дітей культуру здорового харчування. Меню для трьох освітніх закладів Кошугумської територіальної громади розробив колегіум шкільних дієц-сестер. Половина страв із рецептів Євгена Клопотенка, каже одна з розробниць меню Юлія Кудловська. Готувати нові страви кухарям Балабинського навчально-виховного комплексу «Престиж» допомагає паровий конвектомат, встановлений у харчоблоку торік. «Пароконвектомат дуже зручний. і за великої кількості конвекції ми можемо одночасно приготувати і як булочки, так і рибу, і картоплю. Це дуже швидко, дуже зручно». Керівництво громади планує зробити у шкільному харчоблоку капітальний ремонт. Цей проєкт, вартістю в 4,5 мільйони гривень нині розглядає Міністерство розвитку регіонів України, каже начальниця відділу освіти Кушугумської селищної ради Вікторія Калниш. В цю суму проєкту входить не тільки капітальний ремонт, а також і устаткування технологічного обладнання, яке вже буде супернове відповідає Хаспон. Директорка Кушугумської гімназії «Інтелект» Тетяна Апостолова показує відремонтований 10 років тому харчоблок. Каже, у таких умовах легше впроваджувати нові норми харчування. У гімназії навчаються 792 учні, з них 80 харчуються безоплатно. 68 детей ⁇ это одночасно сідає і харчується. Дитина задоволена, а я, як мама, напевно, ще відвічі задоволеніша від того, що дитина з радістю йде до їдальні, їй подобається, як готують у їдальні. До речі, навіть нещодавно почала мені говорити, що мама, приготуй мені, будь ласка, кашку, таку, як у нас в шкільній їдальні. Говорить, що дають багато овочів, фруктів. Мені, як мамі це подобається. Відтепер діти споживають щодня молочні продукти, свіжі фрукти і овочі. Збільшилася кількість прянощів натуральних, які додаються у страви. Діти звикали не одразу, наприклад, складно далося звикання до відсутності цукру у напоях, у чаї, у зварі. Але ми звикаємо і діти звикають разом із нами. На сьогодні сніданок вартує 25 гривень і це забезпечується селищною радою. Обід – це вартість комплексного обіду 35 гривень, і його забезпечують батьки дітям. Комплексні обіди купують близько сотні учнів. Батьки інших дітей вирішують питання оплати за обід по-різному, каже Марія Юдіна. 35 – це, здається, небагато, але це один день. Якщо ми перерахуємо на місяць, це буде досить значна сума, не всі родини здатні це забезпечити. Хтось забезпечує дитину ланчбоксами, хтось може Забезпечити дитину своїм обідом, якщо вони забирають її з групи продовженого дня раніше, знаходять компроміси у головному управлінні Держпродспоживслужби Запорізької області. Триває процедура погодження нових шкільних меню, розповіла Суспільному. Заступниця начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Ананьєва. Заклади освіти надають. Для гігінічної оцінки в наші установи, а, примірно, розроблене чотиритижневе меню, ми проводимо гігієнічну оцінку та погоджуємо. Тобто це кому повертаєте на до Над на чим треба працювати? Нова структура цього меню, зміни, перелік продуктів, калараж меню, вікові категорії. Тобто є факти, моменти, над якими треба попрацювати відповідно до тих норм, які визначені законодавством. Нині нове меню погодили у Держпродспоживслужбі всі дитячі садки та понад половини закладів загальної середньої освіти області. Прозвітував вже Мелітопольський район повністю по своїм територіальним громадам, Бердянський район. Наприклад, на початку грудня у нас було тільки півтора. Півтори тисячі затверджених оновлених меню, а на початку січня ми маємо вже дві з половиною тисячі оновлених меню, які вже є нормативно правильними і які можуть використовуватись в процесі харчування діточок. Тому процес активно триває. За словами Людмили Бухаріної, зміна системи шкільного харчування значною мірою залежить від технічного стану харчоблоків. Цьогоріч на їхні оновлення у держбюджеті України закладені півтора мільярди гривень. З них у Запорізькій області розраховують отримати не менше 50 мільйонів, каже Людмила Бухаріна. Порівнянно з 16 отриманими торік. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.